اهلا ويني اهلا ويني اهلا على اهلا ويني اهلا ويني اهلا ويني اهلا ويني أنا ويني اهلا ويني اهلا ويني اهلا ويني اهلا ويني اهلا ما <توسيقى> أنا اليوم؟ هذا اليوم؟ هذا اليوم؟ هذا